אנחנו מתבקשים לפרק לגורמים את 8K בריבוע, פחות 24K, פחות 144. הדבר הראשון שאפשר לעשות, כדי לפשט קצת, הוא לשים לב שכל העיוורים האלה מתחלקים ב-8. ברור ש-8K בריבוע מתחלק ב-8, גם 24 מתחלק ב-8, ו-144 אולי קצת פחות ברור האם הוא מתחלק ב-8, אבל זה נראה שכן. 144 חלקי 8, 8 נכנס פעם אחת ב-14, ו-1 כפול 8 זה 8. נחסר, נקבל 6. נוריד את ה-4, 8 נכנס 8 פעמים ב-64. כך ש-8 נכנס 18 פעמים ב-144, אפשר להוציא פשוט החוץ ה-8, וזה יפשט את הביטוי שלנו, וישאיר אותנו אם יקדם אחד על העבר הראשון. כך שיהיה לנו 8 כפול k בריבוע, פחות, 24 חלקי 8 זה 3 כפול k פחות 18. כעת אנחנו צריכים לפרק לגורמים את כל העניין הזה כאן. וזכרו שכל דבר מהצורה של x בריבוע ועוד bx ועוד c, כאשר המקדם על העבר הראשון הוא 1, זה 1 שלא כתוב במפורש במקרה כזה, אנחנו צריכים, ויש לנו כמה דרכים לעשות זה, למצוא שני מספרים שסכומם שווה למקדם על העיוור ה-x, במקרה הזה שני מספרים שסכומם שווה ל-3 ושמכפלתם שווה לעיוור הקבוע הזה كان במקרה הזה שווה ל-18. בואו נחשב על מהם של מינוס 18. נראה אם אפשר לעשות כאן משהו מעניין. זה יכול להיות 1, וכיוון שהמספר שלילי, אז אחד הגורמים צריך להיות חיובי, והשני שלילי. אם היה לנו 18, אז הגורמים 1 ו-18, אבל אחד מהם יצטרך להיות שלילי. בכל מקרה, בין אם זה שלילי וזה חיובי, או שזה חיובי וזה שלילי. הסכום שלהם יהיה 17, או, אם נחליף ביניהם, הסכום יהיה מינוס 17. בכל מקרה, זה לא מסתדר. יהיה או, אפשר לכתוב את זה ככה, פלוס או מינוס 1, ומינוס או פלוס 18, כך שהם צריכים להיות בעלי סימן מנוגד, ובכל מקרה זה לא עובד. הלא, יש לנו פלוס או מינוס 3, ומינוס או פלוס 6. צורת הכתיבה הזאת מראה שיש להם סימנים מנוגדים. יש לנו 3 ומינוס 6, יהיה מינוס 3. וזה באמת הסכום שאנחנו צריכים. שלהם, של 3 ומינוס 6, היא כמובן מינוס 18. זה עובד. הגורמים שלנו יהיו 3 ומינוס 6. כעת. הדוגמה, נפתור את זה בעזרת קיבוץ. אנחנו יכולים להפריד את העיוור האמצעי, שהוא הסכום של 3K ו-6K. נכתוב את מינוס 3K בתור 3K פחות 6K. כך שיש לנו K בריבוע ועוד 3K פחות 6K, שזה אותו הדבר כמו כאן. ויש לנו מינוס 18. ואת כל זה מכפילים 8 כעת אנחנו מוכנים לעשות קיבוץ, אנחנו יכולים שני העברים הראשונים, שניהם מתחלקים ב-K, ואז לקבץ את שני העברים האחרים. כך שיש לנו 8 כפול, נשים כאן סוגיים מרובעים, כי יש לנו פעמיים סוגיים, סוגיים מרובעים הם כמו סוגיים רגילים, הם רק נראים יותר רציניים. כעת נוציא החוץ ה-K נוציא חוץ את K זה K כפול K ו-OD שלושו. ולאחר מכן יש לנו ו-OD, וכאן אפשר לוציא חוץ מינוס 6. бо נוציא חוץ, נשתמש בצבע אחר, נוציא חוץ את זה 6 שש מינוס שש, כפול K ו-OD שלוש. כהה נראה שאנחנו יכולים לוציא החוצה את K יש לנו k ועוד 3 כפול k, ולאחר מכן k ועוד 3 כפול מינוס 6. בואו נוציא זה החוצה, יש לנו את השמון למלפנים, זה, זה לא משתנה, נכתוב אותו, ואת הסוגריים, ואז אנחנו מוציאים החוצה את ה ו ועוד 3, כך שיש לנו כעת k ועוד 3, כפול, בפנים נשאר לנו k, במקום לכתוב ועוד מינוס 6, אפשר פשוט k פחות 6. רוצה נוחרוץ ה-k ועוד 3 וסיימנו. כעת אנחנו יכולים לכתוב את זה, הצורה שבה כתבנו היא 8 כפול המכפלה של k ועוד 3 כפול k פחות 6, אבל מתוך חוקי הכפל זה אותו דבר כמו 8 כפול k ועוד 3 כפול k פחות 6. וסיימנו.